Sharing is caring. Men vi lärare, vi är allt för dåliga till att dela det vi lager. Vi tror ofta att det vi lager inte är bra nog. Men det bör vi bli mycket flinkare till, för visst det är något som manko på i en lärarevardag så är det tid. Och när du ska lagat undervisningsupplägg så är det tack nämlige ikke mot att börja fra noll varje gång. Det är väldigt grejt att kunne börja på något någon annan har lagat tidigare. När jag ska undervisa ett nytt tema så går jag som regel ut på slideshare.net. Og hvis jeg skal undervise et nytt tema, så skriver jeg inn dette i søkeruta her i Slideshare, og så trykker jeg på «Søk». Her får man også opp en del forskjellige valg i forhold til hva dette kan være knyttet til. Og så får jeg opp en del andre presentasjoner som andre har laget tidligere, som jeg kanskje kan bygge videre på. Jeg tar aldri en annen sin PowerPoint-presentasjon og håller den på en måte. Jeg tar heller å bearbeide stoff og gjøre det till mitt eget. Men for å kunne finne en presentasjon så er det relativt grejt, Da kan man se på presentasjonen i et nettvindu og där man får visst en og en slide videre. Man kan også laste ned presentasjoner da som pdf, men for å få til dette her så må du ha opprettet en bruker hos Slideshare. Og det gör du ved å gå opp her oppe til høyre der det står Sign up. Det du skal være klar over det er at det er LinkedIn verdens største jobbsøkernettverk som eier Slideshare, eller som har kjøpt opp Slideshare. Så hvis du oppretter en konto här överst, da får du også en LinkedIn-konto. Og det bør du ha et forhold til, for det er der de fleste arbeidsgivere søker når de skal ansette mennesker nåttadags. Hvis du jobber på en utdanningsinstitusjon så anbefaler jeg deg absolutt ikke blande sammen den akademiske kontoen din med LinkedIn-kontoen din, og det kan du faktisk få til hvis du går nederst her. Men det forutsetter at du har en e-postadresse fra en kommune, fylkeskommune, høyskole, universitet. Da trykker du på Join Now, og så fyller du ut den informasjonen som står her for å opprette en bruker på Slideshare. Jeg har allerede gjort det, og jeg er nå ute på Slideshare, sånn det kan se ut når jeg har den en bruker. Da har man en mulighet til å dele presentasjoner med andre. Og det gjør jeg rett og slett ved å trykke på fil upload her, eller så går jeg på upload, og så vil jeg få fram den siden her hvis den opprinnelig ikke var tilgjengelig. Så trykker jeg velge select fil, og så bla jeg mig fram til et sted där jeg har en PowerPoint-presentasjon eller en keynote jeg ønsker å dele, og så trykker jeg på åpne. Det som skjer nå er at nå lastes denne presentasjonen opp i Skyhav SlideShare. Jag må fortelle en text som forteller om vad dette her handler om, og som jeg velge en kategori, dette er education, og som jeg velge en type lisens. Jeg pleier alltid å ta public, og det oppfordrer jeg deg til også, slik at andre kan se hva du legger ut. For meg så er liksom SlideShare ikke et sted der jeg har sosiale venner, men akademiske venner. Og det er på en måte et eh, socialt nettverk. Du kan godt kalle det at Slideshare er PowerPoints-presentasjon med svar på Facebook. Her ser jeg automatisk med varslinger på e-post, når mine akademiske kollegaer, som er mine venner på Slideshare, når de legger ut noe nytt, da kan jeg gå og tite på vad de har lagt ut på nytt, eh, noe nylig, og så kan jeg på den måten faglig oppdatere mig så om jeg skriver som heter tags, det er da søkeord som folk eventuelt velger å eh, legge in i forhold til når de søker etter ord. Og jo flere eh, tags du legger inn, jo mer eh, fornøyd og mye større sannsynlighet er det for at folk faktisk treffer og finner presentasjonen din. Når du er ferdig, så trycker du på Publish. Da lastes presentasjonen opp. Og dette var ikke mer enn fire slides, så det gikk relativt kjapt. Nå kan jeg dele denne presentation. Delvis er det den adressen som er på toppen här men gå også ned på her det står Share. tryck på Share, og så finner du finner du en BED-kode som du kan klippe in hvis du bruker HTML. Og så finner du nederst en URL som jag tar kontroll C på og kopierer, og så kan jeg kjenne det ut til elevene eller studentene mine eller kollegaene mine som jag vil dele denne presentation med. En annen stor fordel med å opprette konto på SlideShare, det er att da har du muligheten til å trykke på Download här. forutsatt at den som legger ut har gått in på Privacy Settings, som vi ser her, og tillatt at andre gru grupper kan laste ned og klippe ut enkel slide. Hvis det er gjort, så kan man trykke på download og så får man lastet ned denne presentasjonen som en pdf-fil.